नमस्कार मित्रों त्रिपब्लिक कार में बदत हाल में जुराया अमेरिका विडियो में नवा हो तो वीडियो ने लास्ट तक जो भूलता नहीं अमरी चेनल ना तो सब्सक्राइब करने भूलता नहीं તમે જી હાલમાં નિહારી રહે હોન્ડાઈ કંપનીની અમે જ છે મોડલની આપણે વાત કરીએ તો બે હજાર છે વન પોઈન્ટ ફાઇવ ઓનરની વાત કરીએ તો સેકન્ડ ઓનર એટલે કે બે એના ઓનર જેન્યુલ કિલોમીટર આવેલી છે અડસાઠ હજાર આઠસો નેવું કિલોમીટર જેન્યુલ ફ્યુલની વાત કરીએ તો ડીઝલમાં કાર અને એની પ્રાઇસ રાખેલી છે આપણે ત્રણ લાખ નેવું ગાડીમાં એલો વ્હીલ પણ આપેલા હે અને જો મારા ભાઈ કોઈને લેવાની ઈચ્છા થતી હોય તો આપણે મોબાઈલ નંબર માલિકના ડિસ્કિશનમાં નાખેલા હે ની ગાડીના નંબર પ્લેટની વાત કરીએ તો જીજે એક એટલે કે જીજે એકનું પાર્કિંગ હે અમદાવાદનું અને જેન્યુ લાલેલી હે વ્હાઈટ કલરમાં હે અને આખી ગાડી અનટચ છે એટલે કે તમને ક્યાંય પણ ક્રેચ કેવું કાંઈ જોવા નહીં મળે માલિકના મોબાઈલ નંબર આપણે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકેલા અને અમારા ઇન્કવાયરી નંબર પણ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકેલા હૈ અને સીટુની આપણે વાત કરીએ તો સારી એવી સીટું પણ બહારથી નખાવેલી વિડીયો સારી લાગી લાયક કરવાનું ભૂલતા નહીં